tässä nomina, mutta kenen nomina laulutta, tämä laulettaisiin. Partia voin muistella esivinä, luistella tiedän akku satiivin. Inessä sisällä ollaan, edetään elasta illaan. kävellään ulkona adella, avlauta allalle madella. On meillä tässä nomina, mutta kenen omina? Laulut tämä laulettaisiin. Partia voin muistella, esiivinä luistella, tiedän nakkussa tiiviin. Inessä sisällä ollaan, edetään elasta illaan. Kävellään ulkona adella, amlalta allalle madella. Translatiiviksi muuttuu tää lauluja, laulu jää yeah. Instruktiivein kaiken teen komitatiiveinen On meillä tässä nomina, mutta kenen nomina laulut tämä laulettaisiin Partia voin muistella, essiivinä luistella tiedän akkusatiiviin Inessä sisällä ollaan, edetään illaan kävellään ulkona adella, aplalta allalle madella.